Kas sul on tunne, et su elu on keeruline, siis vaata kindlasti see video lõpuni, sest elu ongi keeruline, peabki olema. Muidu ta oleks igav nagu viis tundi järjest tiki videode vaatamist. Ja seepärast bioloogid uurivadki kogu seda keerukast kõige väiksemalt, tasandid kõige suuremani välja. Ja selles videoõpsipilooge videos vaatamegi eluslooduse organiseerituse tasemeid. Nagu te olete kuulnud, on elu peaaegu kõikel meie ümber. Ja ta on väga erinevates vormdes ja väga erinevatel tasemetel. Elu on bakterid meie kehas, keda me palja silmaga ei näe. Samas elu on ka suured metsad, mida on väga raske hoomata. Nagu Kadri rääkis, siis saame nimetada objekti elusaks, kui tal on kindlad elutunnused olemas. Samas on tähtsad ka näiteks... Pesi erinevad mineraalained, mis pole elused, aga nad mängivad väga tähtsad rolli eluslooduses. Selleks, et elusloodusest paremini aru saada, on teadlased püüdnud luua süsteeme ja paigutada organismid erinevatele nii öelda tasemetele. Me alustame kõige väiksemast elutasemest ja lähme aina suuremaks. Eluslooduse esimene ja kõige väiksem tase on molekulaarne tase ning seal uuritakse peamiselt nelja peomolekulide liiki, mida on võimalik leida ainult elusorganismides. Need on süsivesikud, lipiidid, valgud ja nukleinhaped. Antud tased uurib selline teadusaru nagu molekulaarbioloogia. Samas tasub tähele panna, et tegemist pole veel elusa tasemega, sest mitmed elutunnused on biomolekulitel puudu. Biomolekulid on nagu legoklütsid. Nendest on võimalik kokku panna suuremaid struktuure. Kui legode puhul saab tükid kokku panna majaks, siis biomolekulitest saavad moodustada näiteks organillid, mis ongi eluslooduse järgne tasand. Organellidel on kindel ülesane ja ehitus. Võtame näiteks kloroplasti. Kloroplast on organell taimerakus, mille on kindel ehitus ja ülesane. Selle ülesandeks on fotosüntees, mille tulemusel tekib süsivesik, klükoos. Samas me ei saa öelda, et organellid on elus, sest ka neil puuduvad mitmed elutunnused. Kui me paneme erinevad organelid kokku, siis saame järgmise taseme, milleks on rakuline tasand. Ja nüüd tuleb oluline moment. Nüüd saame öelda, et rak on elus, sest rakul on kõik elutunnused. Rak on kõige väiksem elusüksus. Rakke võime laias laastus jagada kahte suurde rühma. Prokroodid, ehk eiltuumsed ja õukoroodid ehk päristuumsed. Sõna karua tuleb kreeka keeles, mis tähendab tuuma ning pro tähendab eel ja eu tähendab kreeka keeles tõeline. Kui me hakkame erinevat rakke kokku panema, siis saame järgmise taseme, milleks on koeline tase. Kui vaatame loomade ehitust ja uurime seda, siis avastame, et erinevat tüüpi rakkudel on igal õhel kindlad ülesandud. Teame, et loomadel neli põhilist koeliiki – närvikude, sidekude, epiteelkude, ehk kattekude ja lihaskude. Kudedes on rakud diferentseerunud, ehk erinevaks muutunud. Prokroodid, ehk teeltuumsed, on õherakulised. Nende puhul differentseerumist ei toimu. Samas loomad seal ulgas inimene, kuhusnevad paljudest rakkudest. See tõttu on evolütsiooniliselt olnud kasulikku, et erinevad rakud on spetsialiseerunud ja hakkanud täitma kindlat ülesaned suures organismis. Erinevate kudede koosused moodustavad järgmused taseme, milleks on elundi, ehk organi tasand. Näiteks võtame närvirakud ja närvikoed. Kui närvikudet on hästi palju, siis saame sellise toreda ja vajaliku organi nagu aju. Ja aju on tore elund, mida võiksid kõik inimesed omada ja rakendada. Taimedel on elundiks näiteks leht, okas või õis, mis kooselt erinevad taimekudedest. Elundite uurimiseks on arenud spetsiifilised teadusharud. Näiteks aju uurib neuroloogia, samas kopse uurib pulmonoloogia teadusharu. Elundid moodustavad oma vahel järgmise taseme milleks on elundkonna, ehk organ, süsteemi tase. Näiteks inimesel on hingamiselundkond, mis koosneb erinevatest elunditest diafragma, kopsud, hingetoru, nina, suu, õs. Elundkonnad teevad jõhkratööd, et meie ei sureks, ehk organism oleks roosa ja rõõsa. Siin kohal tuleb väga tähtis ja olune erinevus taimede ja loomade vahel. Taimedel puudub elundkonna tasand. Kui me paneme erinevad taimede elundid kokku, siis me ei saa elundkonna taset, vaid saame sellest järgmise taseme, milleks on organismi tasand. Aga ka siin pole asjad lihtsad ja väga ühesed. Näiteks ainuraksetel organismidel ongi rakuline tase ühtes ka organismi tase. See üks ja ainus rak ongi ise organism. Samas hulkraksedel organismidel sõltub organismi elutegevus elundite ja elundkondade koostööst, et hoida organismi sisekeskkonna stabiilsus, ehk homostaasi. Organismi taset uurivad samuti mitmed teadusharud. Organismide ehitust uurib anatoomea, organismide talitust uurib jällegi füsioloogia ning pärilikust uurib geneetika teadusharu. Kui me vaatame koos palju sarnased organisme, siis saame järgmise ja ühe peamise eluslooduse organiseerituse taseme, milleks on liik. Organismid on samas liigis, kuid neid määratlevad samad tunnused ja mis kõige tähtsam, nad saavad viljakait järglasi. liike liikeorganismid tavaliselt ei saa viljakaid järglasi. Näiteks isane eesel ja emane hobune saavad küll järglase, ehk muula aga ta on viljatu, seega muul ei ole eraldi liik. Organismide rühmade gruppeerimise ja klassifitseerimisega tegeleb teadusaru taksonoome. Kasutatavad taksonid, ehk üksused, on riik, hõimkond, klass, selts, sugukond, perekond ja liik. Liikide teaduslikul nimetamisel kasutatakse radionkeelseb binaarsed, ehk kahes sõnas koosanud nimetust kus esimene näitab perekonna ja teine liiginimetust. Võtame näiteks Halliund, ehk Kaanis Luupus, kus Kaanis tähendab koerlasi, mis näitab, kuhu perekonda ta kuulub ning Luupus näitab liiginimetust. Samas, kodukoera lainakeelne nimetus on Kaanis Luupus Familiaris, mis näitab, et tegemist on Halliundi alamliiga, mis pole veel liigina eraldunud sest hundid ja koerad saad veel viljakaid järglasi. Järgmine tase, populatsioon. Populatsiooni moodustavad ühel ja samal maalal elavad ühe liigi organismid. Näiteks alutagusel elavad hundid moodustavad oma populatsiooni. Või kui võtta näiteks inimesed, siis Eesti riigi teritoriumil elavad inimesed ongi inimeste Eesti populatsioon. Ka siin on üks kindel liik ja kindel maa ala, ning seetõttu saame nimetada seda populatsiooniks. Nüüd, kui me vaatame kindlat maa ala, aga enam ei vaata ühte liiki, vaid vaatame, et millised elusorganismid elavad antud maa alal, siis saame järgmise taseme – elukoosuse. Näiteks, kui tahan uurida oma maja taga asuva tiigi kooslust, siis tuleb mul vaatuse alla võtta kõik sealsed organismid elukoosuse sisse arvestatakse nii bakterid, vetikaid, loomad kui ka taimed, ehk kõik elusorganismid. Samas, kui me hakkame vaatama järgmist eluslooduse organiseerituse taset, ehk ökosüsteemi taset, siis hakkab piir koosluse ja ökosüsteemi vahel hägustuma ning neid kahte eristuna on raske. Kui koosluse tasemel vaadada, et mis elusorganismid elavad, piiritletud elukeskkonnas, siis ökosüsteemi tasemel võetakse arvse ka eluta keskkond ja tema mõju elusorganismide läbi aine-energia ringe. Ehk siis ökosüsteemi osaks on lisaks elusolenditele ka näiteks muld ja vesi. Lisaks Arvestatakse ökosüsteemi puhul ka populatsioonide oma vahelisi toitumissuhted, ehk toiduvõrgustikke. Ökosüsteemid on pikka aja jooksul arenenud ja ise reguleerivad tervikud, mis põhinevad kujunenud toiduvõrgustikul. Ökosüsteeme uurib selline teadusaru nagu ekoloogia. Ning kui panema omakorda kokku ökosüsteemid kogu maal, siis saame viimase ja kõige ulastuslikuma eluslooduse organiseerituse taseme – biosfääri tase. Biosfääri tase võtab enda alla kogu maa eluslooduse kihi. Biosfäär võib jagada põhimõtteliselt nelja suurde rühma – atmosfääriks, ehk õhkonnaks, hüdrosfääriks, ehk vesikeskkonnaks, litosfääriks, ehk maakoureks ja kõikide sfääride vahel olevaks elusaineks, Mille moodustab kõik elusorganismid maal? Võtame nüüd lühidalt kokku. Selleks, et mõista elu paremini, uuritakse elusloodust erinevatel tasematel. Kõige väiksem elusloodustase on molekulaarne tase, millele järgneb organellitase. Organellides tekib rakuline tase, mis on kõige väiksem eluüksus. Ehk rakul on olemas kõik elutunnused. Järgmesena tuleb koelendase, mis omakorda moodustab elundeid. Elundid omakorda moodustavad elundkonnataseme, aga siin kohal tuleb meeles pidada, et taimedel pole elundkonnatased. Kui sarnased organisme koos vaadelda, siis saame liigitaseme. Kui ühe liigi esindajad elavad sama maa alal, siis saame populatsioonitaseme. Kui jälgime kindla maa alal kõike liike, siis saame koosuse taseme. Ning ökosüsteemi tasemel näeme, kuidas erinevad populatsioonid koos eluta keskkonnaga mõjutavad üksteist läbi toitumissuhete. Kui hästi palju sarnased ökosüsteeme kokku panna, siis saame kogu maa elu, ehk biosfääritaseme. Aitäh vaatamast! Kui sulle see video meeldis ja tahad sellised rohkem näha, siis vaeta telli, otsi videoõps üles Facebookis, Instagramis ja räägi meist kindlasti sõprade, sugulastele ja tuttavatele. Anna meile kindlasti kommentaarides teada, kui video tekitas küsimusi või mõtteid. Ole mõnus ja elame veel!